בשיעור הקודם, הריינו לכם, כי אם מישהו הולך לקראתכם ושאל אתכם מה זה argsinus של x, אז זה יהיה שווה למי יודע מה. זה יהיה אותו הדבר כמו להגיד כי הסינוס של איזה זווית שווה ל-x. אנחנו פתרנו זה עבור כמה מקרים בדוגמה האחרונה. אז באם נעזר באותו רעיון, תנו, לי, תנו לנו להראות לכם, אנחנו יכולים גם לכתוב מחדש את זה כסינוס הופכי של x שווה למשהו. אלה הן הגדרה, הגדרות שוות ערך. שתי דרכים לכתוב את הפונקציה של סינוס הופכי, זה יותר, זאת הפונקציה סינוס הופכי. אתם לא באמת מעלים את זה בחזקת מינוס 1, אתם רק אומרים הסינוס של מה, מהו הסימן שאלה של איזה זווית שווה ל-x. עשיינו את זה בשיעור הקודם. לפי אותו רעיון, אנחנו נלך לקראתכם ברחוב, ונבקש מכם להגיד מה הטנגנס, מה הטנגנץ? למה שווה הטנגנץ של x? אתם אמורים לחשוב בראש באופן מיידי, הם רק שואלים אותנו, הם רק כי הטנגנץ של איזה זווית שווה ל-x. אנחנו רק צריכים למצוא מהי אותה זווית. נפתור דוגמה. נניח כי אנחנו הולכים לקראתכם במעלה הרחוב, יש כאן הרבה הליכה במעלה הרבה רחובות. אנחנו נרשום, אנחנו רוצים לשאול אתכם מהו הרג טנגנץ של מינוס 1. או שבאותה מידה אנחנו יכולים לשאול מהו הטנגנץ ההופכי של מינוס 1. אלה הן שאלות זהות. מה שאליכם לעשות בראש שלכם, ואם אתם לא זוכרים את זה, אליכם לסרטט את מעגל היחידה. למעשה הדפקי נעשה חזרה על מה זה טנגנץ בכלל. על מה טנגנץ מדבר? טנגנץ של תטא זה פשוט וקל וברור מאליו. פונקציה טנגנץ לא הפוכה, זה שווה לסינוס של תטא חלקי קוסינוס של תטא. הסינוס של תטא זה ערך ה-y על הפונקציית היחידה, על מעגל היחידה. והקוסינוס של תטא זה ערך ה -X. לכן אם נסרטט כאן קו, נסרטט כאן קו יחידה, אם יש לנו מעגל יחידה כמו זה, נניח כי אנחנו באיזה זווית, נניח כי זאת הזווית שלנו, וזהו ה-y שלנו, קורדינטת ה-x ו שלנו. אנחנו יודעים כבר כי ערך ה-y זה הסינוס של תטא. נגלול לכאן. סינוס של תטא. ואנחנו יודעים כבר כי ערך ה-x הזה הוא הקוסינוס של תטא. אז מה יהיה הטנגנץ? זה יהיה המרחק זה, חלקי המרחק הזה. יכול להיות שזה יזכיר לכם דברים מהאלגברה, בגלל, בגלל שאנחנו מתחילים בראשית הצירים, הנקודה 0,0. זה השינוי ב-y חלקי השינוי זה כמו מהירות כנגד מרחק. או שניתן לראות בטנגנס של תטא, בעצם זה באמת השיפוע של הקו הזה. השיפוע. אתם יכולים לרשום כי השיפוע שווה לטנגנס של תטא. בואו לשמור את זה בראש עד שנהגיע לדוגמה שלנו. אם אנחנו נשאל אתכם, נכתוב זאת שוב, מה זה? מה זה הטנגנס ההופכי של מינוס 1? נמשיך לכתוב את זה מחדש. או אה UR LGBT של מינוס 1. אנחנו שואלים מהי הזווית שתיתן לנו שיפוע של מינוס 1, על מעגל היחידה. נסרטט את מעגל היחידה. נסרטט את מעגל היחידה כמו זה. יש לנו את הצירים כמו זה וזה. אנחנו רוצים שיפוע של מינוס 1. שיפוע של מינוס 1 נראה דומה לזה. אם זה יהיה כמו זה, זה יהיה שיפוע של מינוס 1. מהי הזווית הזאת? כדי לקבל שיפוע של מינוס אחת, המרחק הזה, אותו דבר כמו המרחק הזה. אתם בטח כבר מזהים, כי זאת זווית ישרה. הזווית הזאת צריכה להיות אותו דבר. אז זה חייב להיות משולש 90-45-45. זה משולש ושוקיים. שתי אלה חייבות להסתכם ל-90, והן חייבות להיות אותו דבר. אז 90-45-45. ואם אתם יודעים את זה, את הזוויות האלה למעשה, אתם אפילו חייבים לדעת את של זה. בשיעור הקודם אנחנו נראינו, כי זה יהיה ממש... כאן, המרחק הזה יהיה שורש ריבוי של 2 חל maid 2 הקורדינטת הזאת בכיוון ה Y היא מינוס שורש ריבוי של 2 חל Ronald והקורדינטת הזאת שכאן בכיוון ה-X היא שורש ריבוי של 2 חלこちら בגלל שהאורך שממש כאן זה וזה אז שורש רבוי של 2 חל duas ועוד שורש רבוי של 2 חלresse 2 בריבוע, שווה ל-1 אבל הדבר החשוב שעלינו שעל, לזהות אתה משולש 90-45-45 אז הווית הזאת שכאן אם אתם רק תסתכלו, במשולש בעצמכם, אתם תגידו כי זה זווית של 45 מעלות. אבל בגלל שאנחנו ננוע עם כיוון השואה מתחת לציר x אנחנו נקרא לה זווית של מינוס 45 מעלות. אז הטנגנס של מינוס 40, רגע, אנחנו נשומן את זה כאן. אם אנחנו במעלות, וזו הדרך שבה אנחנו נוטים לחשב, אנחנו יכולים לכתוב טנגנס של מינוס 45 מעלות, לערך השלילי הזה מינוס שורש ריבועי של 2 חלקי 2 שווה לשורש ריבועי של 2 חלקי 2 חלקי 1. או אנחנו יכולים לכתוב arc tangents של מינוס 1 שווה למינוס 45 מעלות. אם היינו עובדים עם רדיאנים צריכים להמיר זה לרדיאנים. אבל אנחנו נכפיל את זה כפול, יש לנו פאי רדיאנים, לכל 180 מעלות. המעלות מתבטלות. קיבלתם 45 חלקי 180, זה נכנס 4 פעמים, אז איזה שווה ל, יש לכם את סימן המינוס, מינוס פאי חלקי 4 רדיאנים. אז ה-R-Tan-Gence של מינוס 1 שווה למינוס פאי חלקי 4, או הטנגנצ ההופכי של מינוס 1 גם שווה למינוס פאי חלקי 4. עכשיו אתם יכולים להגיד, תראו, אם אנחנו במינוס פאי חלקי 4 זה כאן, זה בסדר, זה נותן לנו ערך של מינוס 1 בגלל שהשיפוע... של הקבזה וминוס אחד. אבל אנחנו יכולים להמשיך להנסיף מה שני π, ולאנו יכולים להנסיף לזה שני π, ועם זה יתן לנו אם ניקח את التנגנס של הזווית הזאת, גם זה יתן לנו מינוס אחד. אם אנחנו יכולים להנסיף שורש שני π, זה יתן לנו שורש מינוס אחד. למעשה אנחנו יכולים להเลך את הזאת שכאן. والتנגנס גם יתן לנו מינוס אחד, בילא שהשיפור וכמו שאמרנו עבור הסינוס בשיעור על סינוס הופכי, אתם לא יכולים שתהיה לכם פונקציה שאתם מפה מ-1 ל-4. אתם לא יכולים, טנגנס הופכי של x לא יכול להתקיים כקבוצה של ערכים שונים. זה לא יכול להתקיים במינוס πי חלקי 4. היא לא תוכל להתקיים במינוס, של... מה זה יהיה? 3, 3 פי חלקי 4. אנחנו לא יודעים, זה יהיה, אנחנו רק נגיד 2 פי פחות פי חלקי 4 או 4π-π, זה לא יכול להיות שהיא תתכיים בכל הערכים האלה. לכן אנחנו חייבים לתחום את הטווח של פונקציית הטנגנס ההפוך. אנחנו נתחום זה בדרך מאוד דומה לדרך שתחמנו את הסינוס, התחום של הסינוס ההופכי. אנחנו נתחום את זה לרבי הראשון והרבי אי. התשובה לטנגנס ההופכי שלנו תמיד תהיה היכן שהוא ברביעים. אבל זה לא יכול להיות הנקודה הזאת, והנקודה הזאת בגלל שפונקציית הטנגנס נהפכת להיות לא מוגדרת ב חלקי 2 הוא במינוס פי, חלקי 2, בי על שהשיפור הופך להיות ענך. אתם מתחילים לחלק את השינוי שלכם ב-x ו-0. אתם מחלקים קוסינוס של תטא ב-0, אז אם אתם מחלקים בזה, זה לא מוגדר. הטווח שלכם, אם אנחנו נרשום זה כאן, אם יש לכם טנגנט סופחי של x, אנחנו נעשה... טוב, מהם מה כל הערכים שטנגנט סיכו לקבל? ידוע לנו כי טנגנט של תטא שווה ל-x, מהם? הערכים השונים ש-x יכול לקבל אלה כל הערכים האפשריים עבור השיפוע והשיפוע יכול להיות כל דבר אז x יכול להיות כל דבר שבין מינוס אינסוף לפלוס אינסוף כלומר x יכול לקבל כל ערך אז מה לגבי תטא? אנחנו בדיוק אמרנו שתטא יכולה לנוע רק מ-π חלקי 2 כל הדרך ל-π חלקי 2 אתם לא יכולים אפילו לכלול את π חלקי 2 או מינוס פ חלקי 2 בגלל שאז תהיו אנכיים. כלומר, אתם אומרים כעת, ואם אנחנו עוסקים רק בטנגנס פשוט, לא פחי, התחום התחום של טנגנס יכול לנו המספר פעמים, יכול לנו המספר פעמים סביב, אז עדיף שלא נבצע הגדרה, אבל אם אנחנו רוצים לחשב טנגנס הופכי, כדי שלא נוכל, לא נצטרך למפות אחד הרבה, אנחנו רוצים לבטל את כל אלה, אנחנו רוצים התחום את תטא או את שלנו, כך שיהיה גדול ממינוס פאי חלקי 2, ופחות מפלוס פאי חלקי 2. אז אם אנחנו נדחום את שלנו לזה שכאן, ואנחנו נבודד את הנקודה הזאת והנקודה הזאת, אנחנו נוכל לקבל רק תשובה אחת. כאשר אנחנו שואלים טנגנץ של מי, ייתן לנו של מינוס אחת, וזאת השאלה שאנחנו שואלים כאן, יש רק תשובה אחת, בגלל שאם נשמור זאת שכאן נופלת מכאן, ובואו כי כל, יכול שנכסביב לסביב אלי פלוא החוצה, מהתחום החוקי עבור שאנחנו נתנו לכם. רק כדי לוודא שעשינו את זה נכון. התשובה שלנו הייתה πי חלקי 4, נראה אם נקבל את הקשר נעזר במחשבון. טנגנס ההופכית של מינוס 1 שווה לזה. נראה אם זה דבר כמו מינוס פי חלקי 4. מינוס פי חלקי 4 שווה לזה. אז זה מינוס פי חלקי 4, אבל זה היה טוב שפתענו את זה גם ללא מחשבון בגלל שקשה לזהות את זה כמינוס פי חלקי 4.